درود بر همینان ارجمند، شایین نجات هستم همراه دوست گرامی شهرام آریان در برنامه ای که از یک سری برنامه هایی که برای پخش در رادیو مانی داریم آماده می و در هفته های آینده امیدواریم که به طور پیبسته در خدمتون باشیم برنامه های من و شهرام رو چمالا روی شبکه یوتیوب و یا برنامه تلویزیونی جنبش رونسانس ایرانی تا کنون دیدید، همچنان که در اون برنامه دیده بودی اینجا هم در رادیو کاری که میکنیم، این است که یک سلسله گفتاری رو درباره جستار بسیار بسیار مهمی خواهیم داشت که به یک نشست به پایان نمی و پست های گوناگون اون در دو سه یا حتی بردرخت و چار نشست گفتگو دربارهش انجام میشه اون چیزی که در حقیقت برنامه های, های آینده شا چند ماه آینده ما رو دربر بگیره برنامه است که نبودش بسیار بسیار در شبکه اجتماعی و رسانه تصویری و آوایی ایرانی حس میشوند و اون این بود که جهان نگری، جهان بینی فلسفه زندگانی روش اندیشیدن گونه اندیشیدن منش و رفتار و آن چیزی که می تواند شخصیت یک ایرانی که ما امروز می بهش بگیم یک ایران شهری یک ایرانی ایران شهری رو تعریف بکنه و توصیف بکنه چیست؟ تو سلسله برنامه‌هایی که ما توی چند سال گذشته داشتیم در برنامه‌های دوره‌ی لسانس ایرانی به این پرداختیم که دلایل سقوط ایرانشهر در برابر حمله اعراب چه بود؟ دلایل ماندگاری اسلام در ایران چه بود؟ چرا ما نیاز فرهنگی داریم اگر بخواهیم به یک بهروزی و خوشبختی ملی برسیم و فقط و فقط راهکار سیاسی پاسخ نمیده؟ برنامه‌های دیگری داشتیم سراغ دوره هخامنشیان رفتیم در باره موارد مختلف تاریخ ایران پیش از اسلام سخن گفتیم که خیلی از هممیهنان اونجا دیدن و خیلی هم میتونن برن به یوتیوب جنبش رنسانس ایرانی اون برنامه رو ببینن اما اینجا در رادیو این برنامه‌ای که آغاز می‌کنیم شاید پراکنده خودمون در جاهایی گفتیم و شاید دیگر ایران دوستان و ایران پژوهان هم در گفتن ولی به صورت یکدست سازماندهی شده منسجم و با برنامه و پشت سر هم گفته نشده ببینید اینکه شهرام شهرام آریان که معرف خیلی از شما هست در حقیقت کسی است که سالهای بسیار درازی رو من در جدیانم و با هم دیگه مرتب در این باره گفتگو کردیم واقعا کندوکاو کرده رفته زمینو شخ زده و این تیکاهای های گوهر و مورواریت ها و طلا رو اینا رو در آورد. آنچه که مربوط به شناخت درست فرهنگ ایران و جهان جهانبینی ایران شهری آشنایی خیلی خیلی خوب شهرام با زبانهای بیگانه بیبیجه زبانهایی که موتون ایرانی ازش اومده زبانهای ایرانی خودمون زبانهای بیگانه مثل یونانی کوهن مثل لاتین زبان‌های خودمون مثل عوستایی، مثل پهلوی و بعد زبان‌های روز که بهش اجازه داده که مقالات و کتاب‌ها رو به زبان‌های مختلف بخونه و بفهمه از شهرام یه چهره اگر نه نادر، اگر نه بی همتا دست کم دست کم و ساخته که تو این زمینه با برنامه‌های داریم من مطمئنم که بسیار بسیار به دانش هم میهنان می و چشمگوشه ما رو به عنوان یک ملت باز می‌کنه منم خودم چون به حال سرم واسه این مباحث درد می‌کنه و در سال‌های گذشته تو این زمینه‌ها کار زیاد کردم فکر کردم به اته به پیشنهاد مانی ارجوندم بود که ما این برنامه ما رو انجام بدیم دو نفره برای اینکه یه مقداری تو این رفت و برگشت و سخنان هر که ناگفته مانده و ناشکافته مانده از اون که تو ذهن هموطنان ممکنه باشه رو بیرون بیاریم و برنامه رو به یه برنامه خیلی جامع و ششتونگ تبدیل کنیم من پیش از این که خود برنامه رو که عنوان این برنامه هایی که داریم آغاز میکنیم شناخت ژرفی از فرهنگ بنیادین و جهان نگری و جهان بینی است که مربوط به ایران کلاسیک طبیعتن ایران پیش از اسلام چون پس از اسلام محالمون بد شد این مجموعه آغاز کنیم میخوام برای همینانی که با برنامه پیشین شهرام آشنایی نداشتن یا برنامه من و شهرام رو دیدن ولی خیلی در مورد شهرام نمیدونن از شهرام بخوام که ضمن در درود و خوش آمد یک رزومه این رزومهی ای در ارتباط با ایران شناسی از خودش بیان بکنه البته بدون فروتنی های مرسومی که در میان ما ایرانی ها هست برای اینکه واقعا شنونده و بیننده بدونه که کسی که داره این سه سده گفتارها رو سخن میگه دربارش و من اون نشستیم اینجا و صحبت میکنیم تا چند آزه تو این زمینه کار استخون کار انجام داده شرام جان درود بر تو درود چنجان درود بر بینندگان با این شناسگویی نخستین پرمهری که خواهد اومد من درباره خودم یخورده بگم چون تو این رادیو تلویزیون که اینجا الان برنامه انجام میشه نخستین باره که هستم من از در تحصیل پزشکی به کار دانشگاهی آغاز کردم بعد بعد از دو سال پای در فیزیک گذاشتم و زمانی اندک فراتر هم در ریاضیات محض و بعد همینطور که پدشکی رو به پایان میرفت فیزیک و ریاضیات برتر آمدند و بعد کار شغلی من شدن این یعنی فیزیک نظری با تککه بر ریاضیات و بعد در میانه تا پایان اون بخش دستلات فیزیک و ریاضی من به حالت شانس، بخت، هرچی، در هامبورگ یکی از مراکز بزرگ شناخته شده ایران شناسی بوده همیشه در جهان ببینشه اون زمان با اون استادهای کلاسیکی که ما داشتیم پایمن به به زبانهای هند اروپایی هم باز شد و که از در اونها آدم بتونه ایران کلاسیک رو خیلی بندادیگ، اوریجینال از درون خودش اسیل دریابه و نه تنها مثلا از گفته های تاریخ نوسای صدر اسلام طفلییا به عربی چیزایی گفتن در مورد که ایران پیشتر چی بوده آدمایی که دستشون درد نکنه هرچی نوشتن ولی در دوران پس از اسلام دیگه نمیتونستن درست دریابن که اون پیشتر چی بوده چون از توی سانسور و دیگر آموزی گذشته بودن. حالا بین این چیزا بیشتر فراز در اندر مییم من اون زمان که پام به ایران شناسی و های باستانی باز شد با اینکه رشته کار من ریاضی و فیزیکی نظری ماند اما از توانای هایی که شهر هامبورگ میداد و دیگر شهرهای آلمان هم در داستان ایران شناسی یا زبان هندو رو پای شناسی بهره جستم و اون کنچکاوی هایی رو که داشتم از کودکی که اینجا چه خبر بوده و پیش و پس از اسلام چه ترادیسی تررانفرما رخ داده این تشنگی رو تا انداز بالای پاسخ دادم و بعد در همکاری و همسازی با اون دستگاه اندیشگی ریاضی مانند و فیزیک مانند و دانسته پزشکی دست من رو باز گذاشت برای اینکه در مدل های اجتماعی که نیاز هست از زمینه‌های گوناگون بهره بگیرم حالا اینو همش تا اینجا فقط. شناسگوی خود شخصه که توی چه زمینهایی کار کرده یا هنوز میکنه و ما میلیم که سراغ کار خودمون من پیش از اینکه اسلاید ها رو آغاز کنم بگم که ما همین الان که آغاز میکنیم یک راست نمیریم توی شناختن متنها و دانسته های ایران کلاسیک بلکه نخست من یک فشردهای رو آماده کردم از جستارهایی که آدم باید شنیده باشه که اصلا بدون ما کجا اکنون قرار گرفتیم و این گسستگی که از ایران کلاسیک رخ داده در ها در ها، این چگونه فراز آمده، چگونه استوار شده که به گوساستگی واقعا جرف در درآمده و روان ایرانی‌ها رو از پیشینه فلسفی خودشون یک سره گوساسته یه همچین چیزی چگونه پدید آمده و چه پیامت‌هایی برای ایران داشته گویا اصلا بعد بد بودی حالا حتما آدم از گذشته باستانی خودش خبر نداشته باشه این واقعا مهمه حالا آدم کارهای صنعتی می‌خواد این دور زمونه بکنه اصلا ربطی داره ممکنه خیلی سیاسی سیاسیون هم بپرسن کسایی که این دوره کار می‌کنن من توی فشورده این جستارها میپردازم شاید یکی دو سه برنامه رو در بر بگیره و هنگامی که این ساختار روشن شد که ما چگونه گسسته از از آنچه پیشتر بوده و این اینچه پیامتهایی داشته بعد درمیاییم به کار که شناختن این روان و اندیشه ایران شهری کلاسیکه از درون خود متناع از درون خود داده‌ها و بعد یک آموزش به اندازه، نه در حد هرفه‌ای چون اینجا که الان کلاس دانشگاهی نیستش که برای کسایی که میخوان آزمونش رو پس بدن یک دانش به اندازه برای هر اندیشه پرداز و یا محتر ایرانی که میخواد از این دستگاه کلاسیک فلسفی اندیشه گی کشور خودش آگاه باشه همونطور که گفتی شاینجان در فرایندی که پس از انقلاب رخ داد آن من سلایدار را نداختم ولی کنم دوستی قلقه این نکته را باید افتود کنم در فرایندی که پس از انقلاب رخ داد برخی از روشنندیشان ایرانی و به گذار زمان هی بیشتر درشون این قلقلک فراز آمد که گو یا گمراهی ما در گذار تاریخ از این انقلاب اسلامی سال پنجه هفته هجری این مثل که از این هم جرفتره یا دوردستتره و باید دیخورده بیشتر شکافت شما شماره کسانی که به این کار میپرداختند خوشبختانه روزفزون افزوده شد و در سالهای گذشته دیگه آدمهای هم به میدان آمدن کارا مخته و میشکافند در زمینه های و انحراف ایران رو با آنچه که در این چهار ده با اسلام برش رفت میشکافند خیلی خوب میشکافند اما یک چیز اینجا کمه یعنی هنوز کمه که اگر شکافتیم و شکافتیم و شکافتیم که چه کش راهی بر ما رفته بسیار خوب ولی پیشتر چی بوده؟ اون بخشی رو که چی بوده اون کمتر شکافته شده شاید یک دهم ده هم کمتر از آنچه که در زمینه ی حوویدانی مودن آنچه که بر ما کش رفته برهان و شوش اون هم بسیار ساده دریافته برای اینکه همینهان بیشتر به فارسی، دری و به عربی ابزارمند هستند و از در اینها متنهای پس از اسلام رو میخونند از درون اون میتونند واسنجند، نقد کنن که بعد مثلا در صدر اسلام چه گمراهی های رخ داده، این بنیاد این ایدولوژی چرا اینجوری تندرو بوده چگونه شد که ما با اینا تندرو شدیم و رفتیم و کاستی های کار ما از درون قرآن و حدیث و اینها اما اینه که ascii ای بخواد چنگ بیازه به اونچه که پیشتر بوده اونجا پیوند گسسته است برای اینکه در بیشتر موردها اون دستیازی به اون زبان نیست و یا یک گستره ناشناخته که تا کنون در میدان روشنگری ایرانی ها اون گونه روا و شناخته شده نبوده حالا من با همین گفتار آغازی بسنده کنم و اسلاید ها رو رو بندازم من فعلی نکته کوچکم بیام سایم که همیانان که برنامه رو یا میبینند به هیچ روی نگران نباشند اگر که مثلا واژه واسنجیدن رو که شهرام این مستر رو به کار گرفت به جای نقد کردن رو ممکنه باره نخوسی که مکس کنم بگن آن چی گفت اولا واژه ها واجه های ایرانی برای همین یکی دو بار به گوشتون بخوره خود واژه تا اندازه زیادی بار معنایی داره چم خودش در خودش داره و من و شهرام تو این برنامه اگر که واجه ای که شاید به گوشتون کمتر آشنا باشه رو به کار بگیریم دسته کم چار بار نخست برابر فارسی عربی شو که امروز برای شما آشناتر تر اون رو هم خواهیم گفت پس از دیدن این سطر برنامه در رادیو شما خواهیدید که دسته کم صد تا واجه رو که ریشه ای ایرانی دارن واجه های ایرانی هستن من در آوردی نیستم و بسیار بسیار راحتم به زبان میان و در دهان میچرخند و جایگزین واجه های وارداتی کردید که خودش حالا در طول در, در درازای های برنامه‌های خواهیم دید خدمت بزرگی است به وضعیتی که امروز میخوایم بهش برسید خواستم فقط اینو به عنوان یک جمله‌ای در پرانتز گفته باشم شهرامان‌جان بفرمین نه سپاس شهرامان‌جان من اکنون اسلاید ها دیده میشه با آشنایی بنیادی با ایران شهر بله و نمای خودمون هم دست چپ بالاست نه؟ بعدا برای بازندوخت بله آشنایی بنیادی با ایران شهر این نام این فهرست از برنامه هاست بررسی و دریابش بنیاد جهان نگری و فلسطفی زندگانی ایرانی پیش از اسلام از برای اینکه این زبان یه خورده پارسی تره و یه خورده ناشناخته شاید یا نوع آموز برای گوش من اینا رو به گونه نوشته بنیاد سخن رو بندی بنیادش رو برنگاشتم که با خواندن او موقع آسانتر بشه دنبال کرد اردی بهشت ۲۵۸ یک حالا من از اون سالای ایرانی اینو برداشتم که رو با سالی پیش پیشنهاد میشه بر نمیم تختنشستن دییکو و تختنشستن کوروش حالا ما مال یه خورده پذیرفته تنش مال کوروشون برداشتم. یا همون ماه مه دو اگر که بیست جلو یه بله یه پیشگفتار در مورد همون زبان گفتم آنچه که تو میخواستی خورده روشن کنی این گونه از فارسی ویراسته و فراتر گوبالیده گوبالیدن تو فارسی کلاسیک میشده دری میشده دیولاپ و فراتر گوبالیده که این رشته از آموزگفتارها در آن پرداخته و فرا نموده ارائه میشود برآمده از یک فرایند کاری 25 سال ساله است طلا هنگامی که اون زبانه های رو می‌خواندم و این است این،, این اندیشه هم برآمد که زبان فارسی رو هم اون بازدیسی یا اون رفورمی رو که حتی کسای مثل کسروی و دیگران هم برش می اما به پایان نرسده بود آیا اون رو هم میشه از همین آموخته ها برگرفت مایش رو برگرفت و به یه کوتاه رسوند ا آمده از یک فرایند کاری 25 سال است و همه کوشش های دیگر و پیشینتر در این راستا را در بر گرفته یا کوشش کرده که در برگیره، آنچه که پیشینیان کوشتند در زمینه همین ویرایش. و بر بنیاد بررسی ها و نوآوری های زبان فراتر رفته و به این شیوه کنونی رسیده است که بینندگان اگرامی اکنون می‌بینند. آماج و فرازگیر دست ما از پرورش و کاربرد این فارسی، که میتوان به پارسی یا مه پارسی یعنی پارسی مهتر نامیده شود عرب زدایی و فرنگی زدایی ایران دوستانه و اینا نیست بلکه تنها گبالش دیولپمنت و توانبخشی فارسی در ساختار دستور واژهسازی برای به ویژه فنی این 80 درصد واژه‌های های عربی که ما واجه فنی داریم و فارسی زبان در به چی داره میگه هنگامی که به کار میبره و واژمان بندی یا جمله بندی واژمان بندی برتر که یعنی دستگاه هایی حالا اگه برای بگم نحوه فراتر گوبالیده بشه و نه تنها واژه‌هایی هایی که میگی پیشرفته تر و فنی تر و رساننده تر باشن. ساختارهای واژمان یا جمله هم رساننده تر خواهد بود حالا بیشتر از این توش داریم چون داستان کارم ها چیزی هست تا آن مرز که بتواند، این فارسی نووین درانمایه های پیچیده و باریکوار یا دقیق فلسفی و اندیشگی را نیز در درون خویش بسگالد و برساند آنچه که فارسی دری تفلی تو این پس از فروپاشیدن پهلوی ساسانی دیگه نتونسته تو این دوازده صدیه گذشته حالا بهش میرسیم یک کوتاه اشارایی کردم تا آنجا که این زبان دوباره جان گرفته در کنار زبان های بسان آلمانی و یا یونانی باستانی یا عوستای خودمون بیشتروند، اون ناشناخت قطره. آلمانی و زبان یونانی باستانی دوتا زبان کلید و بنیادی و سنجه فلسفه پردازی هست این در سنجهش با اونا مثلا انگلیسی یا مثلا نه علیلند، نمیتونند فارسی رو پس از این پایان بازدیسیش، رفورمش، امید اینه که بتونه با اینا پنج درف کنه. و به ابزاری تیز برش و در گستره جهانی برتر برای دانش پردازی و انلیش ریزی درآت یعنی خواستمونم عرب و اینا نیست بلکه فارسیه برتر بشه و از پس کارای دانشی بر بیاد فراگویی و روشنگویی یعنی تشریح و توضیح فراگویی و روشنگویی آنچه در این کار گستردی زبان چه ناخیک داده از شکیب و زبان این پیش بیرون بوده و برشته ای از آموز ویژه، نیاز داره که ما به آینده می‌سپوریم بریم سراغ کار خودمون من فقط درباره زبان گفتم که بیننده کنچکاف باشه و نترسه از آن چی که می‌بینه که ناشناخته است بخش یکم گسستگی جرف ایرانیان از دریافت بنیاد فرهنگی و فلسفی ایران پیش از اسلام ما در این گسستگی به سر می‌بریم از صدی سوم هجری به این سوی که شکست ایرانیان فرجامین شد و به بیشه پنجامه هجری با سلجوگیان که دیگه فرجامین فرجامین شد ما در روزگار گسستگی، گسستگی بیچونو و چرا از بنیاد فلسفی ایران به سر میبریم آن ناآگاهی و دوشاگاهی از ایران شهر کلاسیک، دشاغاه سوء آگاهی ما خیلی چیزا رو ما نمیدونیم و بخش دارم که خیال می‌کنیم می‌دونیم نادرست می‌دونیم کج و کله می‌دونیم یا کلیشه یا دروغی اونو رو من بهش می‌گم دوشاگاهی آن نااگاهی و دوشاگاهی از ایران شهر کلاسیک که مهتران ایرانی در هزار سال گذشته و تا به امروز از آن رنج می‌برند این درباره من اول اسلامیون میگم. اندیش پردازان اسلامی من مانگوام بهشون الله پرست میگم به خاطر این کارکرد ویژه‌ای که الله در درون این تیم داره این کار کرده در حقیقت استبدادی من گاهی به اسلام هم الله پرستی میگم که اون روشن کنه برچسته کنه اون کار کرد رو اندیشه پردازان اسلامی اینا چی کار کرده؟ اولین گروهی که من بهشون میپردازم اینه که اینا تو این ایران شکست خورده ما تو این هزار سال چی کار کرد اینا چیکار کردن اینا گرویدان تا مغز سر به خوی و اندیشه این آین بیگانه باورمان هم میگن به ایدولوژی واژه فارسی ایدولوژی باورمان یعنی اون دستگاه باوری که سازمان درونی داره اینا تو خوی و اندیشه دیگه یک سره پیوستن به آین و باورمان این بیگانه ها که اومده بودن و از درون این اینچی اومد دشمنی با آین و فلسفی ایران شهری به دو برهان یکی برای اینکه سراسر ناسازگار بود با اسلام که بهش می‌رسیم در چه بنیاد‌های ناسزاگار بود اون همش رو سازندگی و اندیشیدن و نمی‌ده‌می‌جست جو و اینا آزادمنشی بود این یکی نوعی که اومده بود همش رو زور گفتن و ایمان و تقوی و ترس از خدا و اینجور چیزا یعنی با هم مثل آب و آتش نمی‌ساختم مثل آب و آتش یکی از برای ناسازگاریش خب کسی که به اسلام و الله پرستی گرویده بود این می میبایست فاصله بگیره از آنچه پیشتر بوده و دو دیگر اون که این آنچه که ایران بوده و شکست خورده بوده تو میدان جنگ از اینا که تازه اومده بودن هماورد یا رقیب این بیگانه ها بود یعنی به دو پایه باید میکوبیدندش یکی اینکه اصلا با اندیشه اسلامیشون ناسازگار بود آنچه که پیشتر بوده دوم اون که هماورد بود، اون هماورد شکست خورده بود که ولی په چون پهلوان بود، پس از شکستش هم هی سر برمی آورد که کشور پس بگیره. پس باید هی بکوبیش و هی بکوبیش و هی بکوبیش و هم از میان ببری. سومی که اسلام یک دستگاه جهانگیره، جهان میانه و خب باید ایران شهر، با مگر یه کانسپت ایرانی، یه فرایافت ایرانی. جلد اونم برای خودش جهانگیر بود باید از میان برداشته بشه تا اسلامه بتونه جهان رو بی بازگشت بگیره فتح کنه و همینچور که زمان رفت جلو این ایرونیای های مسلمان شده خودمون که اینجوری گمراه شده بودن دیگه 12 سده حالا ما 2 سده نخواسته گذشتیم کنار اون هنگامی بود که تام میداد کتک می‌خورد میشون دائم تجاوز می‌شد تا اینا بیان سم بگیروند به اسلام و سده رو من گذشتم کنار اینا سنگامی که بیشتر بیشتر گربیدن از سده دوم هجری سوم باب هجری 4 هجری حالا ما در میونگ گذاشیم 12 سده دیگه اینا رفتن که اصلا این ایرانیای مسلمون شده و از ریشه پیشین خودشون بیزار شده و به دشمن پیوسته اینا اصلا شدن کارازموده در فرو کوفتن و بدنمایی ایران نیاز داشتن برای اینکه اونو باید میکوبیدن بس که ناسازگار بود با اسلام و چون صاحب بنیادی کشور داشت داشتور بنیادی کشور اون بود دارنده کشور اون بود اونو باید میزدن از بین میبردن که اون آورد دیگه نباشه باید گذشته از اینکه در اون مایش هم ناسازگاری. بیدن جانیم شرم جان این ناآگاهی و دوژاگاهی به راستی اون چیزی که در تمام این سالهایی که ما کوشش های فرهنگی داشتیم در راستای یک نوزایی ایرانی بیش از این که با ناآگاهی مردم رو برو باشیم با دوجاگاهی بودیم یعنی داشتن اطلاعات و آگاهی کاملا نادرست از وقتا متضاد حتی با آنچه که در پیش بوده در پیش از آمدن اسلام به ایران بوده و این کار حتی سخترم کرده برای اینکه شما وقتی یه نفر رو میری چیزی مثلا در رابطه با نمیدونم اه... کشاورزی نمیدونه میشه آگاهی میده اصول آغازین کشاورزی رو یاد میده که چگونه بکن و جمعوجور کن و اه... سم بزنه و نمیدونم جلو آافت و, و اینا و اونقدر سخت نیست تا اینکه یه نفر یک چیزی با نادرست انجام میده میخواین از ازش بگیره روش درست رو بش این دو جاگاهی که معمولا خیلی فلعی وارد شده و تمام دستگاه های حکومت کنونی به اضافه بخشی از نیروهایی که مخالف حکومت کنونی بودند، و در قالب به نیروهای چپ یا لیبرال و دموکرات و اینگونه غذایا این سالها هر جای اظهار نظری کردند چون دوژاگاهی درشون بود بیش از پیش کار رو سخت کردند. برای کسانی که می‌خواهم بیان واقعا پرده رو بیاندازن و این سن نمایش رو به مردم درستی نشون بدن خواستم بگم که واقعاً دو جانگاهی از درصد، صد درصد، این پیامت دوتا کردور یا فاکتور بوده یکی اینکه پس از اینکه اون گسست پدید آمد کاره ما بهش می‌رسیم دیگه به راستی کسی درست در نمیافتش که این ایران کلاسیک چی بوده چون همه تو الگوهای قرآنی و نمیدونم اسلامی و حدیث و ابراهیمینا بزرگ شده بودن از کودکی اصلا نمیدونم چی, چی بوده و هنگامی که می‌خواستن دربارش سخن بگونن هرچی می‌گفتن از بالا تا پایین همش نادرست بود. کردور یا عامل دوم، فاکتور دوم این بود که یک دستگاه تبلیغ و پروپاگاندا آغاز شد از روی اسلامیون که کلیشه‌ای بکوبند اونی رو که پیشتر بوده. آقا اینا طبقاتی بودن این بودن اون بودن مبادات چنین بوده چنین همش هم تا 90 95 درصد دروغ به کلیشه و این چون ایرانی ها دیگه شکست خورده بودن و قلم یکسره به دست این دشمن ایدولوژیک باورمانیک افتاده بود و اینم گذشت نمیفهمید میکوبید و میکشت و میزد و این دروغار هم پشت سرش میگفت یا آدم در این بستر دروغ پرورده شد چیزی هم که از آن بیشتر نمیدونست چون دیگه زبان اون دوران هم همرا از دست داده بود پیوندی نداشت با اون نوشت های بیشتر پیون که نداشت دانی نداشت تو دروغ و ککم بزرگ می شد این آره خوب یه بستر دوشاگاهی سراکثرری شد که ما هنوز در اون روزگار زندگی میکنیم مثل این بود که اگه کاپیتالیست ها مثلا آمریکا شکست میخورد از شوروی خب آنچه که در این کتاب ها می نوشتند در اون که دیگه جهان رو گرفت بودن کمونیست ها دیگه خودت میتونه بیانگاری که درباره سرمایه‌داری یا دموکراسی فرنگی چی می و بعد اون، اونا با اون دیگه بزرگ میشدن چون دیگه علن به دست دشمن افتاده. این بلا سر ایران اومد حالا این مال اندیشه پردوزا و کارگزارای اسلامی مون بود که یک سال دیگه اصلا دو کله به دشمن پیوستن و دارن خودشون پیشینه رو میکومن. گروه دوم که ما تو 120م باشون آشنا شدیم اندیشه پردازان چپگرا بودند که اینام برای خودشون یه سوق نمایشی شدن یه تراژدی شدن چون بخش بزرگی از افراد که یا آموز پرداز ایرانی بودند که دوست داشتن برن بخوننش زیات بگیرن اما به این باورمان گرویدند که خود اینم تجربه بود من چه لبستم از در اسلام به کمونیسم در آمدند حالا میشه کسی گفتش که آیا از چاله به چاه افتادن یا از چاه به چاله شاید آدم از چاه به چاله بود ولی تو چاله موندن از در اسلام به کمونیسم در از یک باورمان ورز یعنی متاسب، به یک باورمان دیگر پی ورز آمدند یعنی از یک متأصب بیشتر متأصب دیگه می همونج گرفتار موندن یک دست الگوهای هم توتالیتر رو با الگوهای همسطاه دیگه جایگزین کردن. این آخر سر ذهن همونجوری گرفتار مون که اون اسلامی پیشتر بود. تنها یه باورمانو با یه باورمان دیگه جایگزین روش اما کجرو بود. و اینها چگاه کردن همون ناآگاهی رو دو رو از بنیاد فلسفی ایران رو با همون اون عینک ایدئولوژی‌شون، باورمانی‌شون یه جوری دیگه دنبال کردن. اینا هم دشمن ایران شهر کلاسیک شدن حالا این بار وصدای که قرار بود همه کمونیست بشن دیگه نه این بار همه مسلمان بشن این بار برای اینکه کمونیست بشن و اینم دوباره یه باورمان جهانگیر بود و هماوردی رو بر نمی‌تافت و اینها اینا باید ایران شهر کلاسیک رو میکوبیدن. و از این همراهی خداغاه یا بیشتر ناخداغاه با مسلمانان در فروکوفتن کلاسیک با بهره برداری از دروغ‌های کلیشه‌ای اون پیشینیا مسلمون‌ها خودشون هم تازه برهان‌های نوین دروغی روش گذاشتند حالا اونا دیگه چه می‌دارم از دستگاه طبقاتی اینا همچی واجه‌های نمی‌دونستن مسلمون‌ها، این هم اونا بدادن به اونا که بر بنیاد اون دروغ‌ها و کلیشه‌های پیشتر اینا هم رو بذارند روش این هم که سوق نمایشی بود، یه تراژدی بود که بخش بزرگی از هم‌میهنانی ما که تو قرن 20 می‌خواستن برن دنبال خواندن، آموختن، اندیشیدن و پروردن دستگاه‌های اندیشگی اینجوری عذاب درمدن. البته خب روشنه وقتی که شما همش تو ایدئولوژی اسلام بزرگ شده باشی هزار سال خب تند تندرو دیگه دنبال کار سازنده نمی‌ری. می‌رسیم به اندیشه پردازانه حالا ایرانگرا راستم شاید اینجا واژه درست نیست ایرانگرا ممکنی ها رو ایرانگرا باشه سوسیال دموکرات هم باشه خب اینا چی؟ امید این بود که اینا کار را بندازن اینجا ها... شهران میشه به حساب عشومند گذاشت کسی که پیرو راست راستیست راست, <تصفح> راست کردار و راست گفتا حره <تصفح> راست... چون بیشتر ایرانگره ها مال اون میدان سیاسی راست بودن من اینجا اشتباه کردم گذاشتم چون میم ایرانگره کار نداره به اینکه یارو رو دوست داره سوسیال دموکرات چی اون نیست داستانی است اینها گرچه دلنهاده بودند، ارادتمند بودن به تاریخ و پیشینه ایران اما از همون گسستگی رنج بی بردن که الله برستا چون اینام تو اون هزار هزار دیویز سال دروغا و کلیشا بزرگ شده بودن حالا درست ایرانی یه جورای دوست داره ولی آگاهی هنگامی که نداره خودش هم در دامن همون دروغا به سر بیبره و جز شمار بسیار اندکی آگاهی بنیادمند از جهان نگری پیش از اسلام نداشتن دانسته های ایران دوستان یا به ترجمه فارسی نوشته‌های آغاز اسلام برمی‌گرده همین تبری چی گفته نمیدونم. بلازاری چی گفته کی مسعودی چی گفته حالا خوب باتیست خیلی خوب استادی میشه تو کشید بیروت اما از همش از درون اون سانسور و غربال اسلامی و اون تفلی نویسنده هم خودش تو همون سانسور و غربال زندگی می‌کرده اینا هم یا اینا رو خوندن یا به عربی یا ترجمه فارسی‌شون و یاد در بهترین شیوه مثلا شاهنامه هم خوب میدونن. دانسته‌شون به شاهنامه اخرسر مثلا کرانمنده، محدوده اینا دست ندارن توی نوشته‌های سر راست پیش از اسلام که ببینن چطور در بوندهش مثلا ایرانی‌ها فلسفه پیدایش کیهان رو چه جوری میشکافن. اون به اون گونه یک در شاهنامه نیماده فردوسی نمیتونست پا به این جسدارها بزنه بگنم به مرگش میانجامید میگفتن این دیگه چی شده دیگه سره دیگه به کفر رو برگرفته برای همین اینا دانسته هاشون به این فارسی دری عربی نا کرانمنده و نمیدونن با اینکه دست و پا میزنن و کوشش میکنن که بدونن اون که باید بدونن نمیدونن حالا بدون این برهان ها و این دستگاه درست و سامانیده و استوار که در بایسته هم هست، ضروری هم هست برای رودر رویی، با این تبلیغات با این آگه فشانیه الله پرستا یا مسلمون خوب خب این چیکار میخواد بکنه چی شد؟ از پی این ندانستن و برهان نداشتن و دست نداشتن در دانسته های جرف واپسنشینی گفتمانی فراز آمد یعنی از دیدگاه گفتمانی می‌بینید وقتی اینا برخورد می‌کنند با ایرانی مسلمون الله پرست پیوسته جلوی اون آتشفشانی از دروهای کلیشه‌ای و اون دستگاه‌های سازمانیافته‌ای که اون میریزه بیرون این رو به نشینیه. چون دستگاه برهانیشون رو اینا هیچگاه آراسته نکردن نداشتن اصلا دست نداشتن. چنگ نداشتن در درونش و نرسیدن یا ن... تا نشد. حالا اینو ما گفتیم که این سه گروه ما الان داریم دیگه یا این مسلمان رو داریم یا اون چپا رو داشتیم یا این ایران دوستان داشتیم که ولی آگاهیشون اونجوری گسترده نیست یه نگاهی به این که چی شدین جوری از اون دوران کوهن اومد از صدی پنجم هجری به این سوی یعنی پس از شکست میانپرده سامانی ها و بویه به ها که ایران پیش از اسلام رو زنده کنند، اونجا درگیری بنیادی اونجا بودت تا خیلی بیشتر از سامانی ها از این، پس از این از این ها شکست خوردن و از میان رفتن یا واپسین اون پدافند روان و اندیشه ایرانی هم فرو مرد دیگر از ایرانی، کلاسیک ایرانی ها گسستن و هزار سال دیگه تا به امروز در گمراهی اسلامی زندگی میکنن این گمراهی اسلامی هم چیه دستگاهش چی جوریه مثلا دشمنی با تولیدگرایی فراوردگرایی مسلمانان دنبال سخت کوشیدن یا فراوردن نیست بیش, بیش از اندازه که تو نقش بری بگی چرا به اون سختی کار نمی‌کنی و فراورش نمی‌کنی یا فریادی هم میزنی که من دارم واسه آخرت جمع می‌کنم یا زیاد. یا به گفته انقلابی‌های خودمون ما واسه خر انقلاب نکردیم اون مدل مدرنشه امروزیشه مسلمانان تو این باغا نیستن طفلی اگه کسی اینجا میخواد بررسی فراتر بکنه نگاه کنه به دستگاه فروپاشی کشاورزی در میان رودان یعنی بینالنهرین و خوزستان پس از شکست ساسالیم این در موردش کارهای دانشی انجام شده از این نمونه مثلا مال پیتر کرستنزن در سال 90 میلادی The Decline of ایران شهر فروکش یا فرو نشست یا فروپاشی بیشتر فرو ایران شهر این چگونه ایران شد پس از اسلامی شدنش رفته رفته رفته رفته دستگاه اقتصادش، فرونش از تو پاشید و رفت حالا یکی اونو میشه بررسی گسترده کرد و این بیخیالی مسلمان ها رو به فراوردگراهی رو دید و اون،, اون،, اون،, اون،, اون ناسازگاری بزرگش با اون فراوردگراهی تند و تیز زرتشتی ها پیش کرد یعنی روزی شونزده ساعت کار کن و بساز و اینها این یکی ها رو به قبل دراز جای دیگری که میشه اینا رو نگاه کرد مثلا حالا اول گونجو پیشار من هنوز توی چشمه ها نمیرم تو منبع ها نمیرم سپس در کافی من بشناسم اینا رو اما این داست داستان رو میگم که همه میدونن حالا اون دستگاه کشاورزی نه خود فنیتر اون شد که ندونه ولی مثلا اینی که مسلمان ها در جنگاشون هی پیوسته هی درخت میبریدن یا درخت میس سوزوندن ما درخت کشاورزی و سوجرسان رو حالا چه با هم از پیشترین کارو میکردن هنگامی که تو عربستان زمان پیغمبرشون میجنگیدن چه تو مثلا حمله به ایران گزارشای هست در گرگان این و همش کارشون درخت بریدن با اره بود جا سوزوندن یعنی هنگامی که زورشون به اون دستگاه پدافندی محلی نمی رسید آغاز میکردن بنیاد مادی و زندگی اونجا رو با خاک یکسان کردن چون داستان فراورش یا آبادی براشون از از از ارزشش صفر بود هست تا به امروز ما واسه انقلاب، واسه خربازه انقلاب نکردیم چیز دیگری که از این اسلامی شدن برامد یکی دشمنی با تولید بود، با فراورش یکی دشمنی با خرد و دانش آزاد مثلا نگاه بکنیم ما به اون جایگاهی که دانش نزد انوشیروان داشت هنگامی که پناهنده های رومی پناهنده شدن به ایران چون خود روم مسیحی شده بود تندرو شده بودن، ابراهیم شده بودن، این شویه گونه پیشا اسلامی شده بودن دینای ابراهیمی همه کاراشون شبیه به همه البته اسلام از مسیحیت تره. اون به ولی اینا هم دیگه خورده خلوچل شده بودن و دشمنهای خودشو می‌کشتن گور و گور و اینا میومدن به ایران پناهنده می‌شدن. از یک سری از اینها ما گزارش داریم. خیاس و دیگر شیش تا فیلسوفی که اومدن به ایران خوشبختانه گزارش داریم که چه جوری اومدن انوشرواد اینا رو کرد باهاشون درباره فلسفه سخن گفت اینا شیفته‌اش شدن که چرا شاه ایران این کانسپت‌های فلسفی یونان رو می‌شناسه، ایشون توضیح داد که اینا بله به پهلوی ترجمه شده و داستانش دراز که ما با اون وارد نمیشیم این پذیرایی از دانشمندا و اونا رو آزاد سپردن که بار کار خودو بکن، بکنن برو جندیش را برو هر برو زندگی کن البته اونا دلتنگی پیدا کردن با پوشش ایران برگشتن به کشور خودشون یعنی عنوشی روان تهدید کرد رو رو که اگه بهنا دست بزنید جنگ آغاز می‌کنم میگم تا آسان اون اون پرورش و اون پشتیبانی از اونها رو بسنجید با این ترس و لرزی که دشمن‌ها پس از اسلام پیش سر می‌برد یه میانپرده پرده کوتاه ما داشتیم دربار معمون خلیفه خلیفه عباسی که میگم من تو جزییات نمیتونم برم یه میام پرده کو کوچولو داشتیم که اون 90 درصد کارگزارا همه ایرانی بودن. مثلا برادران بنو موسی از خراسان و این اون اون بیت الحکما همه رو اونا ایرانی‌ها ساخته بودن. و داشتن این آزاداندیشی روزگار پیش از اسلام رو به زور میچپاندن به درون اسلام اما واکنش اومد، پس زدن و اون روحانیون کلاسیک و به راستی مسلمان این مسئله پس زدند و نپذیرفتند و دوباره ورق برگشت و این کارنامه کوتاه زمانی اسلام اونجا خوش گید جالمه جان همون روزگار معمونم هنگامی که او در شکست دادن برادرش امین کامیاب شد با پشتیبانی ایرانیان تونست خلافت رو بگیره خب شروع کرد مثلا تغییر داد در نمادها مثلا به سبز پوشی در برابر سیاه‌پوشی که نماد عباسیان بود از آغاز و در مرو موند در خراسان موند و نرفت به مرکز خلافت که بغداد باشه و تا سالهایی که در خراسان بود این نشستهای به اصطلاح آزاداندیشانه گفتگوها و مباحثه میان فرهیختگان بابرهای متفاوت، حتی دهریون، خدایان، اینا حضور پیدا میکردند ولی هنگامی که خانوادهش، یعنی فامیلش، به عباس فشار را بردن و گفتن موندن تو در خراسان و قاطب بودن با ایرانی و خوراستانی باعث میشه که تو مشروعیت تو برای خلافت مرور اینجا دزده عرب از دست میدی دیگه ناچار شد در چند سال پایانی رفت به بغداد و خودش هم پیوست به اون جرگه که بهش باوری نداشت یعنی دورماندن از فضای عربی اسلامی دوری بودن جغرافیایی یکی از دلایلی بود که پشت سر عصر نسبتا روشنندیشی اندیشه کوتاه ولی درخشان دوره ممعون بود و جالب اینه که تا هنگامی که چهره ای به نام فضل ابن سهل سرخسی وزیر و اوزر زنده بود و هم فرمانده دولت بود، هم فرمانده ارتش بود این فضا برقرار بود و هنگامی که او به اصطلاح با توتهیی که شد سرونیس شد و کشتنش در گرماوه بعد دیگه این هم جمع شد و معمونم رفت بغداد و در به همون پاشنه قدیم چرخی، فضل سهر سرخسی همسر زرتشتی داشت و خودش هم تا سنین میان سالی بود که بعد به خاطر مساله وزیر شدن خلیفه یه قدر قدرتی مثل معمون ناچار شده بود که ظاهرا مسلمان بشه ولی آدمه بسیار ایرانگره و در باور و عمل هم آدمه زرتوشتی بود حال کردیت و اعتباری رو به بخشی از مسلمان ها میدن به جهان اسلام میدن که اولا ربطی به اونا نرشته سانیه دوره بسیار کوچیک بوده و همونم هم مدیون اناسور ایرانی بوده ایرانیون به زور به اون‌ها زور چپون کردن البته ما این داستان‌ها رو خب خیلی بیشتر شکافتیم تو برنامه‌های پیشنمون و اینجا داریم از یه فشوردهی شتاب می‌گزاریم و نمیشه در اینا رو باز کرد اما اینو مش به سادگی ثابت کرد که اون روزگار دانشی که برآمد از آغازش تا پایانش با بنیاد اسلام ناسازگار و درگیر و دشمن بود و در پایانم اندیشه همگانی اسلامی پیروز شده این دانشو ریشه کرد حال چگونه شد؟ آیا باید این یکی پیروز میشود؟ چه شد؟ چه نشد؟ معتضلی چی میخواستن؟ این میانپرده چی بود؟ اون وزراکی بودن؟ اینا اونا باید گسترده‌تر یا از نوبش کافیم یا اگر پیشتر شکافیم و بازندوخت یا ضبط شده دوستان به اونجا آورن بله این دوبومش هم که سپاس خداوند دشمنی با خراب و دانشپجوهی آزاده چون میگه که این عقل شما به قول خودشون قرآن یا این خرد ابزاری شما باید در بند فرمان‌های فرجامین الله باشه یعنی نمیتونه از اون فراتر بره وقتی می‌خواد بپژوهه خب که دیگه دانش از توش نمیاد بیرون و یک دشواری بسیار بزرگ دیگر اسلام دشمنی با وجدان آزاد با دروندید آزاد که ماستا وی جنایت‌های جنگی مسلمانان که همینجا انجام میدن و هم پیشرفت و نوآوری که امروز کشور اسلامی از پسش بر نمیاد برای اینکه فردی اونجا نیست، ایندیویجوالی نیست که بر خودش تکیه کنه و بخواد جلو بره چون فرد نه وجدان نیاز داره که اونجا مثلا نمیشه به جای وجدان اینها تقوا دارن ترس از خدا که ما این نسازکاریا رو یه خورده بیشتر خواهیم شکافت حالا فعلا بریم جلو من گفتم که از سده پنجم هجری به این اینجوری شده بود که اون سه تا گروهی که گفتم ما داریم در این پرورده شدن به دیگه اونجوری گمراه هستن همشون. حالا، خلا. یه خوردم پیامد این گمراهی رو ببینیم که چه شد که اصلا ایران امروزی به این خاک سیاه نشست خب ما که از سال پنجم هجری به این سو که دیگه گمراه و گسسته بودیم از اون بنیان‌های فلسفی پیشین و اینها از اون خردگرایی و وجدانگرایی و ننم کار و کوشش و سازندگی همش به فراموشی رفته بود. یه زمانی صفویا در ما بر اومدند و دست کم کشور رو دوباره از درون این،, این،, این باطلاق اسلامی منطقه کشیدن بیرون مستقلش کردن خودپایش کردند اما از دیدگاه اندیشگی خب این هم کجراه بودن کج، کجندیش بودن چون در همون بستر بزرگ شده بودند برای همینم هم با اینکه ایران خود پایش شده بود مستقل شده بود و دیگه یه بخشی از امپراتوریای اسلامی خلیفه و این آب ریزیا نبود هنگامی که فرنگی‌ها اومدن و با ایرانیا برخورد کردن هیچ آگاهی ایرانیا از اون جهان‌نگری کلاسیک بیشترشون دیگه نداشتن همچین چیزی دیگه فرا نبود، موجود نبود و برای برا همین این روش برتر کاری و اندیشگی فرنگی‌ها رو که می‌دیدن نمی‌تونستن نطفه‌ش رو تو خودشون پیدا کنن چون اون چه فرنگی‌ها انجام می‌دادن با ایران کلاسیک هم داشت. مهتران ایران نمیتوانستند از همسنجی، از قیاس فرهنگ پیشا اسلامی خویش و فرهنگ نوین فرنگیان پیجویند و دریابند که بنیاد این واپسماندگی که توش دارند خفه میشن از کجا آغازیده و فراتر رویده و برای گشایش همان خفگی و واپسماندگی بر کدام ها باید پرداخت و تاخت چون گسسته بود دیگه گفتم یک سر گسسته بود با آن چیزی که پیشتر بود از دیدگاه فلسفی دیگه نمی، نمیشناخدش یا آگاه یا یا کلی داشت که این شاهانی بودن اومدن رفتن میرسیم بهش چیزایی که تبری میدونست نمیدونم مسئولی دیگر هم میدونست حالت مسئولی بیشتری خورده میدونست ولی پس از اسلام یا همش سانسور شده یا از اون اینکه اسلامی نگاه میکنه اینا دستگاه پیشین رو در نمیافتن. ایران اسلام زده خود را بدون دانش از بنیاد هندو اروپایی خودش که گذشته از همریشگی بودنش با فرنگ همریشگی یعنی و فرهنگی و به ویژه در نمود زرتشتیش پیش از اسلام با دستگاه پروتستانت گشته شمالی امروز یا این 400 سال گذشته بسیار سازگار بود اینا اگه اندکی این بنیاد هندو اروپایی رو هنوز یا آین زرتوشت رو این بسیار بسیار بسیار میتونستند ببینن کجا هستن و چرا دارن دست و پا میزنند و از فرنگی واپس اما اینو که نداشتن جلوی دراهی ناغوگار دیگه بودن که برداری بی بی‌پیشینه از فرنگ یعنی وقتی نمیدونی که آنچه که فرنگ پدید برده با آنچه که خودت پیشترت داشتی سازگار و هم خانواده بوده می که بعد کپی برداری بی پیشنه بکنی این سخنا رو هنوز 95 درصد روشنفکران ما امروز میگن با پیشینه چپی مارکسیستی که حالا دیگه مارکسیستی نیستن جورای دیگه هستن حقوق بشری شدن اینا سکولار شدن که همش هم عالیه ولی تو همین مغلطه به سر میبرن که چون پیشینه رو نمیدونن هی میگه ما باید از صفر آغاز کنیم و حالا وقتی شما کپی برداری بی میکنی خب یه مشکله چون اون یکی ها میان و پافشاری میکنند بر همون واپسماندگی پیشین چون اون خودی و میهنیه از ما جوری دورایی هستیم از صفحه و یا کپی برداری بی پیشینه کنیم چون نمیدونیم که فرنگ با پیشینه خودمون همسازگار بوده فرنگ امروز و یا پافشاری کنیم بر واپسماندگی خودمون که چون یه جوری خودی هست که مال خودمونه گوینده الگوپردازی پردازی از بنیاد ایرانشهر کلاسیک در سازگاری با یافته‌های فرنگنوین می توانست کلیدی راهگشا باشد این بنیادش باید می بود می شهر کلاسیک کلاسیکو درست میشناختن و سازگاریشو با فرنگ میشناختن و یه دونه پل پیدا میکردند که در دست نبود حالا اینی که اگر می بود چه میشد و اینی که شدنی بود ما در کامیابی پارسیان هند میبینیم اون هزار هزارتا ایرانی که برای اینکه مسلمون نشند گریختند جونشون رو ورداشتند گریختند رفتن هند و ایرانی ایرانی موندن، تا اندازه که میشد اونا هنگامی که انگلیسی ها در صده ۹۱۱ که هند در زیر دستشون بود و اونجا میخواستند کارهای پیش صنعتی عطیب نخستین کسانی که فرهنگ کاری و دانشی و سازندگی انگلستان پروتستان رو جا به جا دریافتند. و سواره شدن تو هندوستانی که دیویست میلیون چقدر جمعیت داشت فقط این سی چلیزارت پارسی بودن چون درونشون همون ایران باستان بود که با توانای‌های فرنگ امروز پروتستانت سازگاری داشت بنیاد فکریش یکی بود تمام صنعت هندوست دست این سی چلیزار نفر اون زمان چون... شهرام یرامی هنگامی که سخن از سازگاری فرهنگ ایران کلاسیک با فرهنگ پروتستانی شمال و غرب اروپا میگه اشارش به اون فرهنگو جهاننگری صدحه بیستم و اواخر صدح نوزدهم اروپاست وگرنه این بیست سال گذشته، بیست و چند سال گذشته واقعا شاید یک انحراف بزرگی است از چیزی که غرب رو به یک قدرت صنعتی و قدرت مالی و قدرت نظامی تبدیل کرد و الان به شدت با کتاب بسیار بالا در خودزنی و در خودکفتی دارن به سر میبرن و نماد ها و نموت های این هم ما داریم در بیرون میبینیم حال اگر همینان الان چیزایی میبینند در شبکه اجتماعی در تلویزیون ها رخداد های سیاسی دولت مردانی که در قرب قدر صاحب قدرت هستن و دارن یک ابتزالی رو میبینند این رو به هیچ روی به ایران کلاسیک پیوندی ندهند ما اینجا صحبت صحبت اندیشه است و اولا صرف سیاسی سخن نیست سانیان حالا شاید هنگامی باشه برای روشنگویی بیشتر درباره این حقیقت که اینها هم افتادن به زدن خودشون و هر حال یک روندی است که دارن میرن و بی‌ترمزن دارن میرن شروع فرنگ... می‌کنم. خواستم بگم از اسلایدو در بیار از اشتراک، بخاطر به خاطر اینکه به توان دو دقیقه پایانی داریم می‌رسیم. بسیار خوب. ببخشید واقعیت جملاتو قطع کردم من بگو شروع می‌کنم چی؟ نه فقط می‌خواستم بگم که این فرنگ پروتستان میون زمان لوتر بر جا بود تاسیچل سال پیش. اکنون ما توی روزگار فروپاشی فرنگ به سر می‌بریم که دیگه بناش آن با آنچه که پیشتر بوده سازگاری بزرگ تاسیچل در سالی دارد شش سالش سوخته. رست. مال خود ایران باستان هم وقتی میگیم سازگار بوده با اون یعنی نه که کپی یک به یک بوده اما تو تأکیدش بر خردگرایی و وجدانگرایی با مم. پروتستانتیزم سازگار بود و این دوتا مثل موتور تو رو میکشه جلو که سپستر تو برنامه‌های دیگه بهش می‌رسیم بسیار عالی. خب می‌تونیم حالا ما این این برنامه بود که اجرا کردیم و در رادیو پخش میشه و برای هفته آینده جستا رو پی میگیریم از همینان خواهش میکنیم که بردمه ها رو از همین شماره یک ببینن به طور منظم و پیوسته با ما همراه باشن برای اینکه میخواییم واقعا در درازای یه که انجام میشه هر کسی بتونه خودش یه جنبندی بکنه و یه دریافت نسبتاً واقع بینانه و روشن از جهانگیری و جهان بینی ایرانی، روش زندگانی یک فرد ایران شهری، ارزش‌هاش، ضد ارزش‌هاش، باورهاش، آرمان‌هاش، نگرانی‌هاش داشته باشه و به این منظور میکوشیم که این منظم جلو ببریم. همراهی از نشستن نخست خیلی خوبه. همگی الان محبت این برنامه رو که نخوسیم بار در رادیو مانی پخش میشه. و بعد در جاهای دیگر هم به اشتراک گذاشته میشه یا بازفخش میشه رو لطفاً در اختیار دوستانشون یا علاقه دیگر به ایران و ایرانشهر بگذارن شرمجان، سخن آخری داری؟ نه، جز اینکه نشست آینده همونجا دنبال میکنیم که اینجا پایان دادیم و نشست به نشست موقع پیوند این این داستان آشکار تر خواهد شد تا اینکه سه 4 نشسته دیگه وقتی این تصویر کلی رو به دست آوردیم اون موقع میریم سراغ شکافتن آنچی که بوده و ما ازش گسستیم چون این گسست و من دارم اینجا فعلا روشنگویی میکنم بسیار بسیار خوب خیلی خوب پس دو تا دیداری در آینده به زودی پاینده ایران بدرود